Benvidos a un novo vídeo de Noes baixo a ti Eu son Eina e os llevo vos explicar como me preparo para facer un vídeo Como xa sabedes, estás achegando á etapa do concurso Youtubeiras, Youtubeiros Espero que xa todos estedes preparando os vosos vídeos pero é así, os llevo vos explicar como me preparo para facer os meus vídeos Así que espero que vos axude a hora de prepararos vosos Así que sem meus plámulos, imos comezar co vídeo O primeiro de todo para facer calquer tipo de vídeo é que che veña a idea A idea pode vir de dúas maneiras Pode ocorrirse che de repente ou podes buscala. Pois a min ten ocurrido unha idea pois, no baño, cando vou pasando para aí, pois de repente que se cho corre facer un vídeo. Pois xa está, ponte esa idea. Pero a veces apetece che grabar, queres facer algo e non sabes que facer. Entón aí eu procuro a tres cousas. A primeira é que se xates unha canela de Youtube, revisar vídeos antigos para ver se podes facer segunas partes ou se os teus propios vídeos te inspiran ideas do pois, que xa que te deve facer ou calquera cousa. A segunda opción é que si pues, non tes canle ou non te inspira ningún dos teus vídeos a túa canle, mirar canles de youtubeiros ou youtuberas que te gusten para estirarte un pouco. Aquí hai que ter cuidado, porque se si copias exactamente o que outro youtubeiro ou youtubeira fixo, tens que darle créditos de alguma maneira e mencionar é súa e non túa, para recoñecer o seu traballo. E despois a terceira opción, se non queres guiarte por vídeos para que as túas ideas se chan máis originais, podes guiarte... Desde por Instagram mirando fotos ou por Pinterest. Por exemplo, queres facer un DIY de algo, pois buscas ideas en Pinterest que te poidan inspirar o resultado final para tú, despois buscar a maneira de facelo, non? Por exemplo. Unha vez que tens a idea, que é o primeiro paso inicial, pasamos o segundo paso, que como vas a facer esa idea, como vas a definila, que vas a facer no vídeo, etcétera. Eu aí o que fago sempre que, bueno, non sei se máis xente o fai, eu fago esto porque eu non sei son así, e é que eu practico os vídeos. Pero practico os vídeos en súala, pois, por exemplo, me ponho así e empezo a decir o vídeo todo o rato cara a unha cámara inexistente para practicar o que teño que decir. O sea, con esto non quero dicir que eu inicio os vídeos porque nunca os escribo ni me aprendo de memoria todo o que teño que decir. Pero sí que se me ocurren cousas, cando faco estas cousas, de decir que me partín interesantes e iso axúdame a non esquecer as hora de grabar. E para tampouco estar aquí 50 anos diante da cámara para que me saía o vídeo... Entón, fago sempre eso, sempre práctico vídeos, non sei, é algo que teño eu. Unha vez que tes eh, pensado xa como vas a desenvolver o vídeo, como vas a falar, que vas a decir, se vai ser un sketch, se vai ser todo falado, tes que pensar onde posa a cámara. E, por exemplo, non teño que pensar moito, porque sei que se vou facer un um vídeo falado, que vou facer este espacio, coa cámara colocada desta maneira, porque na que eu sempre fago. Pero se é a primeira vez que fas vídeos ou o windan ou a topaxe ou sitio, idóneo para facerlo na túa casa ou no espacio que seja, vou te dar, vamos, un par de recomendacións solo. Primeiro, que non te fíes de como teño colocada a cámara, porque eu teño unha venta detrás, e es algo que nunca se debe facer. Por qué? Porque fai contraluz. Ora vos vou explicar por que o fago, simplemente porque eu tamén teño unha venta aquí ao lado e unha venta ahí enfrente. Entón, digamos que a luz que entra de aquí, compensame a luz que entra atrás e non se ve contraluz. Pero si senón, nunca o fagades. E, de feito, na túa casa, o mellor sitio que podes atopar para facer un vídeo é o que teña unha venta enfrente. Despois tamén intentar pues, que o fondo quede algo cuco ou que quede agradable non? no vídeo para que quede estético Eu, un domingo pola tarde, pues, non vou así pola miña casa, ¿verdad? non vou unha investida ou en pixama Vou co pelo recollido en un moño ou o que se xa, pues, non vou maquillada Pero bueno, di tú que hai que sempre vestirse un poquinho pues, porque despois ves os vídeos Que teño vídeos de fai tempo, que ahora se están en privado Que estaba en pixama pola mañan, grabando vídeo, con legallas na cara, con todo Que iso, pois, pues, tampouco, non? Pero, bueno, algo que sempre tal é que eu nunca, o sea, o pantalón <ríe> Nunca levo bonito, levo os pés Levo os con... Estaba titis por casa, porque, oye mira, ese no se ve, así que Vos cuidademos daqui para arriba y o resto, pues que máis da? Pois, temos que encender a cámara Algo que sí que vos recomendo moi tísimo é ter dúas baterías Eu agora teño esa batería E a que está agora na cámara que a verdade que é unha gozada porque é un rollo que dasi sin batería na cámara. Ademais, eu como son un desastre e nunca cargo a batería hasta que a necesito, entonces aí digo, ah, está sin batería e teño que estar aquí dúas horas para cargalo. Então isto é moi boa idea. E nada, unha vez que está a cámara, pois aí soltar todo o que tes que decir. Así que nada, que espero que vos resultaran útiles estes consellos para prepararvos un vídeo, que espero vervos a todos, colgaros vídeos para concursos de youtubeiras deste ano, xa sabed, eso, de sempre. Téis es que colgar colgaros vídeos en Youtube cos pues hashtag youtubeirasyoutubeiras para que todos podamos veros a todos. E desde aquí xa me vou despedir, deixoos por aquí as minhas redes sociais e un mico sabrá no ver.